Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Збокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Чи че происходит? Та це що?